أهلا بكم متابعي جنوتوكس. تُعد فعاليات صيف جوجل البرمجي أو Google Summer of Code من أهم الفعاليات السنوية التي تهتم بتشجيع الطلاب على المساهمة في تطوير البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر. بدأت هذه الفعالية أول مرة في صيف 2005. وتمر عبر عدة مراحل من تقديم طلبات المشاريع مرورا بالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع. إلى الإعلان النهائي عن المشاريع الفائزة والتي تم تنفيذها بنجاح وذلك بتاريخ 31 أغوش 2021 وذلك طبعا حسب الجدول الزمني المعد مسبقا لإنجاز تلك المشاريع اليوم سنتعرف على إحدى المشاريع التي يتم العمل عليها من خلال هذه الفعالية العالمية والتي تتمثل في إضافة أدلة محاذاة للأجسام والأشكال على برنامج التصميم المتجه Inkscape والتي ستسهل عمل المصممين في تنسيق أعمالهم وضبط أبعاد الأجسام المتباعدة عند التصميم بداية يجب تحميل البرنامج بنسخة AppImage من خلال موقع GitLab وبالمناسبة هي نسخة تطويرية ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي أنا قمت بتحميلها مسبقا بعد فك الضغط عن المجلد سيظهر ملف البرنامج بامتداد أب ايميج المحمول. أقوم بفتح البرنامج وتحديد ما يناسبني من إعدادات الصفحة الخاصة بالبرنامج. الآن سأقوم بتجربة العمل على الميزة الجديدة وذلك من خلال إنشاء مجموعة من الأشكال. مثل مربع ومستطيل ومحاولة تجربة الأدات المحادات حيث أحاول جعلها في نفس الخط إما أفقيا أو عموديا وكما تشاهدون فإن الميزة الجديدة تعمل بكفاءة عالية حيث تقدم لك خطوطا تمكنك من جعل الأجسام متناسقة في نفس المسار. اما من حيث الاطراف او من حيث المركز كما سانشئ مثلا ثلاث مربعات ساضع واحدا فوق الاخر الاول في الاسفل والثاني في الاعلى وأعتمد على ميزة المحادات عن بعد لجعلها متناسقة في نفس المسار أما المربع الثالث فيجب أن يأتي بينهما وبنفس المسافة وكما تشاهدون يتم تحديد النقطة التي يكون المربع على مسافة متساوية بين المربعين الآخرين ونفس الأمر ينطبق على الأجسام الأخرى مثل الدائرة والنجمة والمثلث وغيرها فهذه الأداة مفيدة جدا في جعل التصاميم والأجسام متناسقة في مختلف الاتجاهات سأترك لكم رابط تحميل هذه النسخة التجريبية من إنكسكيب أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم شكرا لكم وإلى اللقاء